سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، <صدق> سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله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 <سؤال> سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله <المتقل> وبحمده سبحان الله <سؤالك> سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان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 <رتدي دم graduates> سبحان <سؤال> الله, <سؤال> الله, <العظيم> <سؤال> الله وبحمده سبحان <سؤال> الله العظيم سبحان <سؤال> الله وبحمده سبحان <سؤال> الله العظيم سبحان الله وبحمده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 Subhanallah al-Azim Subhanallah wa bihamdih Subhanallah al-Azim Subhanallah wa bihamdih Subhanallah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 سبحان الله